صلح حالك لتقدر تتصالح مع حالك، جلد النفس عادي سيئة لازم تلغيها من حياتك نهائياً، أفكارك السلبية ما تخليها سر مع حالك، لازم تفضحها وتطلعها من راسك وتحكي معها كأنك عم تحكي مع شخص ما بتحبه، وبدك تقنعه يحل عنك، بطل تعامل جسمك كأنه عدوك، حبه واهتم فيه لحتى هو كمان يهتم فيك. شوف الخير بكل شيء عم بيصير حواليك وتذكر دايما انك مش لوحدك وفي حدا بيحبك وحاميك وهو الخالق خليه دايما بقلبك وضلك عم تتقرب منه لانه هو الوحيد اللي قادر يعطيك اللي عم بتفتش عنه